Розкажіть, у яких випадках можна використовувати штукатурну фасадну сітку, а коли необхідна метал... металеву сітку у внутрішніх штукатурних роботах? Дякую. Так, вони, дивіться, вони не взаємозаміняють ось там трошки різний різний підхід зазвичай металеву сітку можна використовувати тільки коли у вас розчин має цемент ви не можете її застосовувати коли у вас гіпсове глиняний вапняний штукатурки тому що це повітряний ввяжущий вони дуже героскопичний і сітка там буде рж ржа ржаветь і з'являтися ці будуть на стіні тому по-перше сітку використовують тільки цемент на вапняних штукатурках тобто при складному розчині Зрозуміло. так Згідно дбн сітка набивається, коли в нас різні матеріали, у котрих різний коефіцієнт розширення. Наприклад, газоблок і бетон, цегла і бетон, навіть дерево і цегла. Таке теж можна зустріти іноді. Ось для того, щоб коли будуть грати ці матеріали при перепадах температур, щоб вони з'являлись, штукатурка не відвалювалась. Вона буде бухтіти, тобто ми будемо підходити, стукати, вона бухтить, але відвалюватися на голову, на нікому не буде. Вона буде висити на цій сітці. І як там нам пишуть рекомендації, якщо, наприклад, в нас перемичка, котра зборного заліза бетону, Заліза залізобетон зборний виробляється в опалубці заводській, він дуже гладкий. До нього погана адгезія, плюс опалубка обробляється рідною, котра зменшує адгезію до цього матеріалу. тому ми з вами прибиваємо металеву сітку. Її прибиваємо на, ну, зараз на дюбеля прибивають, шахматному порядку там Ось ми прибиваємо відстань десь порядка мінімум 100 мм з кожного боку. Зрозуміло, да? Тобто це от вся наша сітка, котрому нам повинно ми повинні набити. Якщо у вас, наприклад, монолітний пілон, тоді ми штукатурну сітку повністю набиваємо на монолітний пілон. Як альтернатива може бути набриск. Якщо в нас нам треба е, неправильно сформулював сітка вирішує два питання по-перше вона дозволяє зачепитися розчину тобто вона не підвішує підвищує адгезію до поверхні так але вона дозволяє зачепитися на цією поверхню якщо от коли ми в цепку штукатуримо і потім будемо з вами стукати по штукатурці то в межах заліза бетону штукатурка може бухтити Тобто такий пустий звук буде в межах цього залізобетону. От для цього сітка, щоб вона на цьому залізобетону або на дереві вона висіла і трималася. Тримала все оздоблення. І друге завдання сітки це компенсувати от на цьому стик стику от любі деформації, які можуть виникати із-за пересподолу зусилля або із-за коефіцієнта температурного розширення або із-за перепаду вологію наприклад дерева. воно грає від вологі тобто любі такі от маленькі подвіжки сітка дозволяє компенсувати частково але якщо нам потрібно збільшити адгезію стоїть наприклад монолітний залізобетон сплошну ми можемо набити сітку але дешевше зробити набриск зрозуміло тому коли штукатури кажуть та не треба сітка, ми зараз на цю перемичку наберз зробимо один до одного пісочок з сементом, і все там буде триматися. Питання не в адгезії. Зрозуміло? Питання якраз вирішити ще і оце примикання, щоб зменшити тріщину утворення в цьому місці. Зрозуміло? Ось, то в цих випадках краще використовувати все ж таки металеву сітку. Це, як правило, фасади, тому що коли це внутрішнє оздоблення, там так, такого великого температурного перепаду нема. Але якщо ви будете заморожувати будинок, краще набити сітку. Тобто якщо буде велика дельта по температурі, то краще, щоб була сітка. Але ви можете зробити інший підхід. Наприклад, зробити набризг на залізобетон потім оштукатурити все це і поклеїти обоє Все? Ну з'являться там тріщина е, в цьому місці Ну обоє це перекриють але якщо підфарбування е -е, уже не перекриє навіть на флізеліні може десь щось там показати якщо ви будете флізелін споклювати ось тому е, от з кожним уроком все рідше і рідше сітка використовується Зрозуміло чому тому що в нас з'явилися сучасні сітки для малярної шпакльовки адгезію ми можемо з вами збільшити за, за рахунок на бризху ґрунтовки е, тот же бета-контакт наприклад так але він теоретично тільки під гіпсової штукатурки йде Хоча там є така фігня, що на сайті я сам читав що можна і під цементно вапняний Але інженери кажуть, що тільки під гіпсової штукатурки. От такий от диссонанс. Ми використовували під цементно-воп'яний, тримається, питань не виникає. Ну, от наш досвід працює. Але краще використовувати все ж таки те, що рекомендують виробники. Якщо вони продають штукатурку готову і кажуть, що є окремо набриск, придбайте цей набриск. Зрозуміло, так? Ви зробите набриск, ви підвищите адгезію, вже не буде отакого пустого, пустого звуку, а оці тріщини, котрі можуть з'явитися, ви вже можете перекрити сучасною малярною сіткою. Тому що е вона буде виконувати ту ж саму функцію, тільки що металева штукатурна сітка, вона тримає штукатурку, а малярна сітка, вона тримає шпаклівку. Але ж принципової різниці ж нам немає з вами. Дивіться, якщо ми подивимось в розрізі, так? ми маємо з вами цегляну кладку, ми маємо з вами штукатурку, і ми з вами маємо шпаклівку. Яка нам різниця, де на якому шарі візуально ця тріщина зникне? Вона може зникнути ось тут, коли ми набили сітку. Вона може зникнути. І тут, якщо ми. Сітку покладемо в шпаклівку. Фактично, нам немає різниці. Але ми ще можемо з вами, наприклад, зупинити тріщину, коли поклеїмо обої, або флизелин. Зрозуміло? І ось тут ми знову повертаємось до того принципового питання, яке Олександр Васильович вам багато разів казав, що спочатку естетика, а потім технологія. Це і зветься, що технологія працює на людину. Зрозуміло? Спочатку ми повинні розуміти, до чого ми повинні прийти, а потім підбирати технологію, під ті умови, котрі склалися, котрі в нас є. Ок. Я сподіваюся, хлопцям вам відповідь сподобалась. Я дуже-дуже вам вдячний, що ви заходите на ці вебінари, і я так думаю, що ви вже здогадалися, що це було останнє питання на сьогодні. Я чекаю вас кожен вівторок і кожен четверг сьомої вечора. Заходьте, запитуйте, якщо будете встигати, отримати відповіді. Я сподіваюся, що вони вам подобаються, і ви дізнаєтесь багато чого нового.